סוב לסוב סוב לסוב מנהיג וטוב חנוכה וחתו ולי אסיפונים פיקוד בדלת? אה, רשייש מישהו בדלת? אני פשוט איחי פותח. תי חדרת? טוב, נגיד דודים לא ראינו מלה זמן. כן, גם אתחיל לא ראינו מלה זמן. אבל אתה יחוש אספרו שום והחייתי אני. טוב אז אני אספר לhiba. קולות וואו של וואו פלשבק וואו עוד וואו פעם וואו קולות וואו של וואו פלשבק וואו הייתי ספינר שהוא אוהב להסתובב כל היום עד שקיבלתי הודעה מחברי ילד הפורטנייט יניב הוא שאל אותי רוצה בפורטנייט? אני כתבתי לו אני לא משחק והוא כתב לי זה אז אני כתבתי לו חה כאילו שתעשה זה ואז זה אבל מזל שיש לי אתכם. אתם הבני דודים טובים שהפעם היו לי. תודה רגע איפה סביב ישוב חנוקיה ליש סובלת לבית לא לא לא בלא